اسكندراني الان اشترك <تصفيق> في القناه وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب يبقى راجل وأعمل فولو على إنستغرام انت راجل تمام وتابعني على تيك توك أنا ملكي لك وبرضو وأهلك أي حد وصوتي تمام واتبطة عليك للفيديو أرد عليك